Idag hörrni, är sista dagen på lovstudion. Tack för att ni hängt med hittills. Välkomna! Dagens gäst är chatse jätten. Jätteroligt att ha det här Chatse. Berätta mer, vad gör du som jätt? ja, alltså Jätta gör ju sånt som alla andra gör, För vad jag kan göra det är att jag kan förvandla mig till en örn och flyga runt så här. Wow, det låter ju riktigt roligt. Vad gör du då när du flyger runt som örn? Eh, jag spanar och tittar lite på vad som händer i världen. Se där, men vad kul och spännande att du vill komma hit till oss idag. Tack för att du fick komma. Ja, tack. Tack då, hej. Wow, wow, wow, jätten tjatse. Kul med lite annorlunda gäster. Nu ska vi snurra och se vart vi hamnar idag. Muspelheim blev det idag. Vi har en reporter i fält. Vidare till dig Amanda. Eldlandet, det vill jag veta mer om. Berätta mer Gunilla, vad är det här för eldland? Ja, det är Muspelheim. Det är ett rike som är både varmt och ungefär som solen. Det låter inte alls trevligt. Varmt som solen. Berätta mer om det. Ja, det är så varmt så att till och med klipporna har smält och himlen har brunnit upp. Dit vill jag absolut inte åka. Men finns det någon som bor där överhuvudtaget? Ja, det här riket påstås ha eldandar och en ledare vid namn Sturt. Han kan få stanna kvar där. Tack så mycket. Tillbaka till studion. Tack. Det var allt från oss här på Lovstudion och Gamla Uppsala Museum. Hej då!